yeah here with my friend here Mike the He uh, to kwa na beshti yangu hapa my shade DJ hapa in come joro the billionaire glow for street manzi tu jaribu kusakasaka kusakasaka waja from mkombe ngoja 3 by 3 leo lazima tatutaki if itaingia ndani kabisa fit fit so uko sawa manzi leo ni ni washoma manzi lazima tu tingia street 3333 manzi tatutaki kasi atukusema nini leo niko hapa na manzi unaitwa nani lakini kana hapa so nilikuwa tunataka manzee hapa niko na maswali ni vitungani unapandao kwa kwa kwa ndume kwa mwanaume lenye tukio na hivi unasema nao this is my crush man you bad I mean boys <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh hey, bana hey, hey, hey, hey. na skin color ya demo napenda demo anakaaji acha chaji anakaaji Si chali, na, na <laughs> uh -huh. no. uh, Brown brown brown kabisa nyeupe kabisa si, si sana kama chocolate da kama oh, yeah. oh, kwa yeah. eh, Si guys, si si mimi chocolate ama. Ama nini? Na mimi For example, um, wana, wana okay. na meu pendão ana ni Mungu. Wow. E, mtu anavaa official. Okay. Mtu anapenda job. Wow. E, mtu ana respect Mtu ananielewa. E, naapenda pia mtu wewe. Physically napenda mtu. Ninamwambia mtu anaunga na vast mats sana sana kaki mm. iba alafu pia mimi na to Michael mtanangu. Mtanile. Vile. Sasa mimi Nee. Unani weding bina gari ni meet you not forgotten here oh wow yeah. yo this odyssea civilian so thanks for your time thanks come i must have completed a leo nimekutana na huyu movie mwanzee atuangie jina yake nimepata pia ameka hapa nikasema why not kuongenea mazuri iko nani thanks emoji ati guys emoji ha ngo yako kama yako ah leo leo Ganz te mochi. Eh, ukisemwa hivyo, kimpatika kwa. Ah, ganz te mochi. Eh, na mzima mmeunga Si mademu anakukufia. Ah, zaizi story this. Ah, So mende leo leo ndio leo kiko challenge. Kitu tatu zenye utakaya kwa mademu. Ukiona hivyo mademu unasema mademu kali tu mbaka kufia. And tena vitatu zenye uchaifa mademu zenye ukiona kitu zinakutana kwa mgali. Na tena tatu lakini reali uh -huh. of course ukiona tungenye tuwe ehe uh -huh. kiti ya kwanza first impression na kuangeteeki aldenge anbe uh -huh. amebeba so ni <laughs> kiti ya kwanza na leo ehe i of course unaona sura uh -huh. of course wewe zi utangalia hivi chini ukifika kwa sura a mailina che, che. Uh -huh. lakini sasa so, ukipata tena akobia sura uh -huh. Of course most likely. Wacha yenyewe utasemadi unaangalia TV kinyi kiko ndani. Hapo uh -huh. ah, <laughs> oh, <tamu. kusunayane. laughs> ah, unaangalia kwanza za juu. Uh -huh. <laughs> za juu. Uh Ehe. -huh. Alafu after uh -huh. unakuja uh -huh. bad girl. Uh -huh. Ehe. Oh yeah. unataka anga bad girl hiyo sasa hiyo bad girl. Eh. Ay, yos, asa, yun, <laughs> Eh, naaza ma vitu <gibu> tatu <gibu> zenye utakani <gibu> kwa mtemi gani? Ah. Asa vitu zenye sihezi taka. Unacheke kuna mademu wanajifanyangani role hizo. Hao mahorijo utakanyi mahori. Eh. Mtu anajifanya roli sana saa elezi zingi. Haha. Na hata anafunza kanisa. La siyo anafunza kwa kanisa. Eh? Wacha kujifanya saa ingine ile. Mademu kujifanya a ni swege Wanaona sana wanaona saini asani dhambi sana kufanya hizi vitu lakini bado unapita wanafanya kisi na bisheri uh -huh. kama mtu ama kufanya wachafanya wa. once so, eh uh -huh. alafu kitu kingine inachukia <laughs> ni mangoko ama ngoko anataka tuma madoza machaji unacheki oh, wewe utakani gold digger <laughs> eh unaona inaitwa gold digger utatumia dogo model eh uh -huh lakini sasa uh, si siule mwenye anakuchi anakuchimba pia ni kazi yake ni kukuchimba ya eh yeye ni mchimba mingodi unacho ah, sasa hiyo hiyo <laughs> ni constitution by the way nikaa unanunua yeye nika uh, unanunua -yon, una, <laughs> kuna tofauti yake na hapa kama ni eh ndipo okay okay okay Ay, manzee viti hmm. manzee ni manzee ku ku ku wake binary sasa tuko niko hapa na msupa ni hapa msupa amekaa mebeka naona kaka ni muulize wewe dha unaitwa nani hata sija kujua jina unaitwa nani anaitwa <tip> beka beka beki <tip> okay beka eh yeah. hey, beka sijaisikia jina kaa beka anyway ile uh, tuko challenge unasema vitatu kwa nini unatakana kwa majama kwa machali na vitu tatu zenye unatakani kwa machali kwa ni vitungani tatu mwanzo ukiona tunasema yeah this is my crush first eh boy am cute i'm cute aha then mtu mtakana respect m cute m kwa uh -huh. kama yangu personal na <laughs> <laughs> <laughs> okay, okay. Uh -huh. sawa sawa uh -huh. sasa ati respect yeah. respect nayo ya je explain <laughs> respect kwa kila kitu, kitu respect mm -hmm. kitu ya tatu ya mwisho ya tatu bad boy bad boy eh, utakangi uh, boy <laughs> wa <laughs> kanisa unajua mjipange huku ni kuubaya huku ile alafu vitu tatu venye ho na una tik advantage ana tik advantage natuwezestaka hadiweza mtaka same